Але внаслідок війни, внаслідок російського вторгнення в Україну, вона була вимушена приїхати сюди без чоловіка. Зараз вона працює тут перукарем. Поговоримо з нею про життя Фігіра Дафош і про роботу перукарем в Португалії. Можна сказати, що тобі пощастило чи поталонило з професією? По суті, ти так. змінила місце, але ну, ти робиш те ж саме, що ти робила. Історія така, що я отримала, я громадянка Грузії і отримала грузинський паспорт лише в 18 років. І школою закінчую в 16, і в 16 років Атестат український, а свідоцтво про народження все на грузинській мові написано. І куди б я не пішла, всі мені кажуть, і, ну що нам з цією <гум> бумажечкою ці робити. Ти, б, ти не громадянка України? А, ні, досі не громадянка, в мене посвідка на постійне проживання. Давай розкажемо ага. всю твою історію, ну, чи майже всю. Ти народилася хоч... в Україні. Так, правильно? я народилася в Грузії, це Абхазія, місто Сухумі. Зараз моє місто окуповано, вже 29 років, і я не можу туди взагалі потрапити. Навіть одним оком подивитися якось. Коли там. тобі було 4 роки, так, мама, Так, мама. мама. Моя мама, ну, тобто було дуже вже небезпечно. І е, це теж така дуже довга і страшна історія, як ми перебиралися по різним містам. Е, да, там, де було більш-менш не так страшно, але потім вже все зрозуміло було, що треба виїжджати. Наша бабуся, мамина мама залишилася в нашому будинку, а мама мене і мою сестру забрали і ми приїхали в Київ. В Україну, в Київ, бо в КПІ навчався наш дядя, мамин брат рідний. Ось і зараз і, мама твоя та, другий раз втікає від е, війни, так від так. російських військ. Це У. все повторюється через 29 років. Але тепер я виводжу свого сина е і через тих самих людей. То був якраз період, коли я могла вже отримати громадянство. Виходить, я вже була два роки заміжня за громадяном України і е п'ять років прожила з посвідкою. Але почалась війна, це якраз 2014 рік, і якось, ну, було якось страшно все, і було незрозуміло, може доведеться повертатися в Грузію. Ну, коротше, я просто це відклала в угу. цей момент. А потім якось, знаєш, ну, ті, ти нормально живеш це себе, взагалі ніяких проблем просто нема. Ну, ти не можеш тільки голосувати, угу. все. Взагалі, я хотіла бути співачкою, хотіла в це в естрадне церкове училище. І, коротше, але мене, мене ніхто не бере, ну, типу, в тебе нема паспорту, і ти ще не громадянка України, ну, типу, що ти зробиш? І потім, потім, що? потім я пішла, знати, ніхто ж мене не бере, і взяли мене лише в студію хоровірьовки. І я співала в студію хоровірьовки. Ну, це теж була така цікава історія, бо я прийшла, знаєш як я ходила, Значить, свідоцтво про народження, і ти йдеш просто о, якийсь о, учебний етед, заклад, да? аби мене візьмете з такою бумажечко. <рес> <рес> з такою бумажечкою. І вони тільки, що це таке взагалі? Все просто пішло до того, що моя мама мені сказала, що йди, типу, ставай перукарем. Ну, типу, щось робити руками, це завжди заробиш на кусок так. хліба. Ось, ну і мене навіть коледж не брав. <рес> і взяли лише на. При коледжі річні курси були. Тобто я тупо стригла безкоштовно рік. В той час, коли моя мама втекала, тобто, їй 28 років, дві дитини. Ну, добре, там був брат, так, він теж допомагав, але все одно виходить, що ти в чужій країні. І Документи робилися коротше, майже 17 років. Ну, тобто, це постійно було, це потрібно було кожні півроку робити реєстрацію, що ти легально перебуваєш на території України. І постійно було таке, знаєш, відношення, що, ну, типу, ми не знаємо, що з вами робити. Постійно посилали маму туди-сюди. Тоді не було ні інтернету, ні телефону. Тобто, ти просто ходиш по чужому місту, питаєш людей, вони тобі нічого не можуть сказати, і мама у ходила. Потім вже я вирісла, я ходила. А я тут, в Португалії? Як ти Та оцінює? тут, ну, вже, слухай, ну, пішов це, все в це те ж саме, що Авір в нас, так? Тобто ти прийшов, ну, плюс, знаєш, знову ж таки, зараз інформаційно все дуже доступно. І зараз люди навіть перед тим, як їхати, можуть все подивитися, який план руху, що треба за чим робити. Ну, типу, прийшли в Сев. Ну, знову ж таки, почитали, <смі> ну, тобто, ну, е, ми подавали документи всі одночасно. Е, син мій отримав через тиждень всі документи, я через місяць, мама моя через три місяці. Розкажи мені, будь ласка, е, твої перші враження від роботи тут, в Португалії. Не знаю, от е, ти приїхала в, в березні, і коли ти зробила першу стрижку тут? Ну, якщо не брати, що це стрижки були там мамі. Так, ну комерційно тако. Так, <світнє> да, ну в квітні. В квітні. Тобто так. через місяць ти вже умовно да. когось постригла. Я тут працювала в квітні. В цьому салоні? Да. А, в розкажи, було... як ти знайшла роботу? Поки ми були в Берліні, я ж моніторила все ж фігері, бо я ж знала, що я сюди буду їхати. Угу. І я познайомилася з волонтерами. І там дівчина була майстер манікюру. Українка? Так, вона тут вже живе, довгий час. І вона мені каже, я тобі там, можу тебе порекомендувати до цієї Едуарди. Тіпо в неї салон там, гарний і все. І така, ну добре, супер, клас. Ось, і я потім прийшла на співбесіду. Ну і мене взяло. Ти розглядала фігіру ще до війни, правильно? Так, так. Ми з чоловіком дуже довго приймали участь ну, в Грін-карті. Ну, знаєш, як всі там хочуть кудись переїхати, mm -hmm. жити. Ми тільки казали про це, знаєш, треба. Не відправляли треба. заявку. Так, да, відправляли заявку, але якось, знаєш, так, прям серйозно, треба, колись поїдемо кудись. Якось, якраз це було ось десь кінець серпня, вересень. Я не знаю, що, але ми там дивилися новини, якась була чергова. Брідятіна від Путіна, і ми щось таке напряглися і кажемо, блін, ну напевно, треба типу, їхати кудись. І тут мене чоловік питає: А куди ти хочеш? Я така, боже, прямо сказала, і ми там опинилися. Ну, я почала гугліть найбезпечніше місто, місто в світі, ну, так. країна. І Португалія була четверта. Хоча зараз я прочитала в нові твої статті про Фігіру да Фош, що Португалія займає шосте місце. Я така кажу: о, Португалія, може завжди туди хотіли поїхати. Ну, обрали, що Португалія це буде. Ну, бо безпечно. Бо безпечно, і ми туди, типу, якось там по природі більше. Я почала, значить, всю інформацію, яка є в інтернеті, і, звісно, там вискакуєш ти. Mm -hmm. Ось. І з цього моменту ми забули про Птушкіна і дивимося стейла. Кожен вечір, знаєш, ну типу там щось таке там на 20 хвилин подивитися, і типу, потім ти там вкладати дитину спати і все таке. І коротше настав якийсь момент, вже знаєш там, типу, всі сюжети твої подивилися. Що почався період, коли Мали вже казав, тільки не стельма, будь ласка. А просто знаєш, як я сестрі кажу, давай, давай з нами, поїхали. Я кажу, зараз я тобі сплю стельмах, і вона каже, Боже, це стельма. Стельма вже він тут. То Коротше, ми мої відео передвис... переконали тебе, що треба їхати в Портуалію і саме в Фігіру? Ну, про Фігіру було мало ж. Точно знаємо, що ми не хочемо жити в Лісабоні, в порту, бо це... Угу. Це типу, знаєш, як Київ. Велике угу. місто, а ми з Києва виїхали за місто. Точно знаємо, що хочемо біля океану. Тобто нас не цікавить, якщо переїжджати, жити десь дуже далеко від угу. океану. І почали тіпи, максимально вивчати. Все читала в гуглі про фієру, і наче все ну, Про фієру знала з моїх відео, так? Так, так, так. ну е, вона була одна з списків е, тіпа, міст, угу. де можна тіпа, жити. Я тиждень попрацювала, я ж жила дуже далеко, тобто, угу. це ще там, ну не знаю, годину з чимось, просто пішки, там, горка, горка, горка. І це ти пішки ходила? Так, це пішки ходила. І, ну, і, знаєш, це був березень, тут вітра, дощі, а в тебе емоційний стан вообще просто на нулі, і ти типу йдеш 40 хвилин буду плакати. Ти, короче, ти 40 хвилин дитину в садок зано заводиш і потім ти розумієш, що тобі ще десь 50 хвилин по цьому. Ну ти просто, знаєш, я чоловіку кажу, ти не розумієш, тут такі вітра. Він такий, ну що, вітерочок, вітерочок? Я кажу, ні, тут просто зносить тебе. Я йду, а цей вітер мене ну, не пускає нікуди. І, виходить, ну, я от приходила сюди. Типу, ти півтори години в одну сторону йшла, ну, 40 ну, да, хвилин типу, заводила ну, сина да. і 50 хвилин сюди. Ну, так. Да. Зараз мені здається, що це вже не так ж далеко, ну, бо ще погода зараз хороша. Так. А з малим було дуже довго, бо, я ж кажу, вітер. А, як дитина йде? Ті ліпається, То. не йде просто. Я не хочу, це ж ранок. Ну, блін, і я не хочу. Ну, короче, слава Богу, що садочок, все круто, йому дуже подобався садочок. І це дуже, якось хоч щось гарне було. — Ось ми зараз приходимо дитячу площадку. — Так, це найулюбленіше. — Як ти Лів. оцінюєш взагалі роботу з дітьми в Португалії? Тобто втай, син був в дитячому садочку, зараз в школі. Оці площадки не знаю, від я в захваті, просто медицина, отакі речі. Ну від е закладів навчальних Шти. я в захваті. Ну знову ж таки знаю історію комусь там не з чимось, не пощастило. З нянечками ще щось. Ну тобто, нам все круто, пощастило, крутий садочок і дуже. Е ці вчителі, нянечки, вони, знаєш, такі тактильні. Дитина там щось, і, там якась істерика. І, ну, знаєш, ти одразу уявляєш, так, а ну, сів, там, щось, так, знаєш, типу, такий суровий голос. А тут тобі, знаєш, так, дитину так помацало, помацало, загіпнотизували, і все, і дитина така, знаєш, весела. Ну, тобто, дуже подобається. Потім перший клас, син пішов тут, тобто йому 6 років в серпні виповнилось, і ми пішли в школу. Я вчительку бачила на батьківських зборах перед початком школи, і ось нещодавно. Оце, типа там наштори, якісь такі чатики, а, ні, цього ну, всього нема. Знаєш, так, так. і ну це прикольно. Потім мені дуже подобається. Що воно все таке лайтове, всі ці зошити, вони всі такі цікаві. Ну, тобто, і от ну багато хто вибачте, я тебе багато да. хто знає про що говорить. От коли ми говорили з тобою про курси портуальської мови, да. типу, все так круто, ми там три місяці ходили, вчителька да. нас нічого не питала, так гарно ми час проводили, але ми портуальської не знаємо. Да. Це типу, ця проблема. Про яку багато хто говорить, все круто, все так. Ну, я вважаю, ну дивись, наприклад, от, я знаю, що в Києві, щоб піти в школу, тобі треба якийсь дитина, там сім років проходить такий, типу, іспит, підготовлений він до школи так. чи ні. Тобто я маю перед тим, як віддати дитину в школу, навчити його писати, читати. Ну, типу, а що то дитина робить в першому так, класі? Так. А тут виходить, вони, знаєш, вони все це роблять, вони математика є. Але це ж кайф, коли ти приходиш додому, а дитина сама зробила домашку. Ну, типа, це не той перший клас, де ти ще сидиш і думаєш, в 33 роки, а що ж тут треба зробити? Ну, тобто, ну, і там все дуже так якось в динаміці, мені здається. І тільки перший тиждень він походив в школу, наступний тиждень в нього, ну, походу, такий, типу, адаптаційний період був, і все, і потім він такий. Що сьогодні п'ятниця, це що вихідні? Я не піду в школу. Ну тобто він в школу дуже хоче. — Коротше, це ти задоволена. Да, ну мені подобається. Що було найголовніше? Щоб були шкода, садочок, школа, е... магазини, і щоб був госпіталь. Ми жили за містом. І в нас, ну, тобто, це, знаєш, такі, типу як дачний кооператив. Mm -hmm. Тобто, люди туди приїжджають влітку yeah. відпочивати. А ми там цілий рік прожили. Тобто, зима, всі сезони. І там нічого нема. Там просто ліс, дісна, все. Найближче магазин, це вважає Вишгород, їхати це за дамбою. Ну, тобто, там взагалі ніякої цивілізації. Тобто, я, ми їздили в Київ. Я два рази на тиждень працювала, залишалася в Києві там в батька, в батьків, і виходить, що тобто, ми йдемо їдемо в Київ на два дні, скупляємося там на тиждень і їдемо до своїх білок, їжаків і все, просто ізоляція повна. Ні майданчиків, нічого. І... і вам було компвашену, ті типу, просто вінішка, костер. Просто дитина там біситься, двор у нас великий, якщо що, там маленький басейн можна надути, ну і річка, і ліс, ну коротше. І тому фігера, ну от чоловік мене питає, як, тобі подобається, ну що ти думаєш, типу? будемо там залишатися, не будемо? Знаєш, оце... Типу, так я хочу тут залишитися. Відчувається не як я хочу спробувати життя там да, в Європі, все а як зрада, яка ти хочеш додому, і це так воно так тебе терзає, це дуже неприємне відчуття. Ну, типу, хотілося виїхати і просто жити, пробувати. А зараз виходить, що ти, типу, наче вимушений, втікаю, і в ті як знаєш, як предатель. Угу. Просто це як зрада така. Така неприємна. А так, якщо брати в цілому місто, ну слухай, все, що тобі треба, тут є тут, є кінотеатр, тут є купа майданчиків, тут є. Ну просто знаєш, мені це цього вистачає. В мене ще такий стан. А, ці новини, ти постійно в так. новинах а, розлука з чоловіком, і виходить, що я приходжу, я нічого тут не розумію, що мені кажуть. А вони одразу все давай на португальський, на португальське. І ну, якби тут все було добре, але знаєш, типу, я приходжу, вона мені питає, ола, ти девен, і такі. І коли мене це питали, я думала, що мене питають, і дійсно це цікаво. я питаюсь розказати, що ой, там ракета прилетела, там ще щось. А потім дивлюся, мене просто це спитали, нікому це не дуже вникає. Воно не має того сенсу, який ми тут в нього вкладаємо. Так, так. Я це зрозуміла. І потім, знаєш, я не встигала на 9 сюди приходити, тому я на 10 приходила. І до сьомої. І знаєш, типу, ти тут простоє весь день, стрих. І потім ти уявляєш, що тобі зараз і ти. Тобто я дійду додому там, ближче до дев'ятої, просто впаду і завтра я знову треба буде цей, ну, типу, цей маршрут. я йду, і цей вітер мені в лице. Я йду, плачу. Ну коротше, знаєш, в житті боля. плакала? Бол, та, шла, плакала, або думаю, ну що це вже в і я кажу, ні, ну тіпа, я ще не готова. Думаю, якось будемо на ці виплати <схи> жити. А, ну, короче. Так, да, я сказала власності, що типу, ну, мені там, на курси, плюс мені дуже далеко ходити, це важко. А, ну, якось так на хороші ноті ми розійшлися. І зараз вона мені просто написала, ну, вона мені постійно писала, там, дуже часто писала. Це, власне, на рахунок це... чого? Питала, як твої справи, як uh -huh. твій чоловік. Ну, типу, тобто, цікавилася, хвилювалася. No. Вона мені зараз написала в листопаді, що вона впала і її зроблять чи робили вже операцію на нозі, uh -huh. і вона не може працювати. І оце я з січня почала, поки вона хворіє. Далі я не знаю, як буде. Типу, ти повернулась, зараз ти працюєш в цьому салоні? Uh -huh. так? Uh -huh. Зараз я працюю, але допомагаю, а далі типу, я буду А, та? ну, вона, сказ... короче, вона мені платить. Знаєш, як? А, вперше вона мені запропонувала 700 євро. Фіксовано, да, так? фіксовано, тобто це мав бути контракт угу. і все ж легально. Значить 700, потім я попрацювала, вона каже, буду платити 800, я така, більше буде, більше, буде. <с? <с?> більше, більше. Вона така, ну тіпа, ти працює, там подивимося uh -huh. і все таке, Ось, ну, але ж я ж пішла. І зараз вона мені каже, буду платити 40%. Я така, ну це дуже добре. То це нормально? Справи. Да. Ось ти тут вже 10 місяців, так? Так. І от, ну, оці качелі туди-сюди, да, амплітуда ну це, цих так. емоцій яка... Ну Це емоційні, це знову ж таки через новини, через те, що зараз відбувається у нас в Україні. І, ну, тобто вчорашній день з Дніпром, це ж це вчора було чи позавчора, я позавчора. вже знаєш. Тобто це просто тебе вибиває. І ти нічого не хочеш навіть робити, знаєш, просто. В цілому мені все тут подобається, правда. І навіть погода по. І ці вітра вже фанове. Ось, мені подобається. я знаю дівчат, котрим тут не подобається. Бо типу тут Вам старі думати. люди, бо тут немає двіжу. знову ж таки, кому потрібен реально цей двіж, так? Мабуть, це треба їхати в Порту, в Лісабон і тусити. Ну, тобто для мене я хочу такого спокійного життя. Я не бачу цих людей, розумієш? Я коли гуляю, я чогось не помічаю старих людей і всіх. Бо я там або проводжу час з дитиною, або сама по собі гуляю і все. І угу. отримую якесь задоволення від своїх прогулянок. Ну, тобто мене це не напругає. А, а от такі ну, от закинуті будівлі та обожнюю. Знаєш, е я ж е люблю все реструвати, там ага. коротше ага. ремонти а, робити. Тобі це взагалі досеред. Так. Ще, я так? знаєш, коли ми гуляємо з малим, він навіть мені каже: мама, і що цей будинок тобі подобається? І він на, на руїни постійно показує, бо я завжди дивлюся, така думаю, о я б тут зробила ось так, ось так. Щодо, що навіть вже син мене підколює. До Нового року ти фактично не працювала, але за рахунок чого ви жили? Ну, мені надсилав чоловік гроші. Ну, я працювала на дому, тобто, українці наші, дівчата, приходили. Тобто, ти ну, тут підпрацьовувала, ну, фактично, ну, вдома, в ціну, так? вдома, да, вдома. І скільки коштує стрижка вдома? А, ну, виходить, що тут була в салоні жіноча стрижка коштувала 20 євро. Я брала 17. Але okay. я, типа, знаєш, на тому великому в район Ша. Туди, на велику. Я ходила на дім до людей, бо їх хотіла... стригла. Да, я в них стрила, бо мені було цікаво подивитися різні квартири. Так. Там, наприклад, була тут, от в цій Едуард, да, там в квартирі шикарна квартира. Все була в маленькій такі. От, Типічна португальська, міста, да? Да, тобто там такі, тук-тук-тук, по цей сходам, ну, тіпла, тако. А, і мені було дуже цікаво, потім було цікаво, ну, дівчина каже, я кажу, де ви, ти живеш, локацію скинь, вона мені скидає, я просто розумію, там, 2 години пішки, ну, тіпо, жесть. Я беру велик і, тобто, да, там, вгору я цей велик тащу, потім їду, по трасі, ну, коротше, знаєш, мені було цікаво все тут, типу, подивитися. Ось. Ну, так, трошечки заробляла? Ну так, да, да. ну слухай, поход в магазин це постійно 20 євро, 20 євро. Так. Це типу для трьох Та, ти маєш на увазі? Ну да, да. так, якось... так. Зараз ти, мама і син. І да, малий. Зараз, короче, знайшли ми таку находку, в континенті є така штука, якщо в тебе разовий, ну тобто покупка разова, покупка на 50 євро, угу. то тобі безкоштовно таксі. А, серед. В радіусі трьох кілометрів. І ми ж таки закупка, яка, <сміка> і, коротше, йдеш. І це дуже смішно, коли ти, наче таку Тару, знаєш, набрав, йдеш на касу, і дивишся, щоб там ну, 50 було, і тут, такі, знаєш, 48-50. А, а, і ще а снікер, що робиш? Коротше, <сміка> <сміка> ну, а, знаєш, а ти не дотягнеш вгору, там, типу, знаєш, там, ну, коли така закупка, це Кортоплі беремо, там, знаєш, теж ну, важке, коротше. Ось. І мама моя така, що брати, що брати? Каже, бери йогурт, бери ще щось. Кажу, квест такий. Це вітальня, Так, а скільки те тут два? Те, те два? Тобто дві спальні і, і один да. ну, це значить кухня. А Там. вікна виходять, а, це вуторші. Слухай, в утрі, ну вік. тут нема взагалі сонця. Тобто тут І тобі тут з... холодно, так? Взагалі нормально. Нормально? Ну, слушай, моя мама ходить постійно. Ось так, ось ці руки вона так робить. Їй постійно холодно, наче від цього і стане тепліше. А мені і малому взагалі, ну ми босі ходимо. Ну, буває інколи. Холодно, ну, а але... прохладно все одно в хаті ну, мені ось як нормально. Ну, То тобто, я тут зараз а, не хворіє там. Такого цього всього ні, ні. Ти знаєш, ми дуже ми півроку хворіли, коли приїхали кожен місяць, і який знаєш такі, якась болячка, ну котрій ми взагалі не знали. Ну тобто, жесть він в садочку ціпляв. Потім ми всі хворіли. Каруше, я два рази вже короною перехворіла. Ну, тобто, пів року ми просто не вигрібали, просто постійно хворіли. Зараз нормально. Ця квартира коштує 500 євро в Так. так. Ну, доступно, в принципі. Но, ну, плюс-мінус. Да, ми знімали до цього за 400, там от, дуже далеко і високо. Це був приватний будинок і на першому поверху жила хазяйка. Сіньора. На другому поверху потім заїхала моя подружка, вона ділила ще з однією дівчиною. І на третьому поверху, тобто під дахом, жили ми. А, і ну, все було круто, але… Ну, під ну, дахом, і... напевно, холодно і ну, ні, Жарко, ні? А, тобто якось було нормально. Ми, тобто з березня… Ми, ми боялися, що там буде взимку, типу холодно. Але я думаю, що там було б теж нормально. Але це було так далеко, ну, було б дуже важко. Якби чоловік не відсилав гроші, то вистачало б цієї підтримки, яку надає Португалія, і оці заробітки на дому? Ні. Угу. Не вистачало б, ні? Угу. Ну, типу, ну, мама моя там десь прибирає, я теж прибирала, допомагала. І, знаєш, я була в якась квартира, Ну, типу, вона там літо стояла, чи... не літо, а зиму стояла, і треба було вікна помити. А я взагалі люблю прибиратися. Ну, типу, це я дуже люблю це робити. Але я не думала, що мені буде ну, якось так дуже неприємно це робити. Ну, тіпа, знаєш, стані... Тому що це чужа квартира чи чому? Ну, типу, що я як прислуга, ну, типу, це, це нічого поганого, але, ну, типу, та що, підемо приберемося? Ну, типу, це взагалі не важко. Ну... Типа, все, все добре. Але той факт, що ти вже стоїш і починаєш це робити, і таке, що я роблю? Ну, у мене ще й професія. Ну, і це дуже морально якось важко. Але, знову ж таки, ну, тіпа, треба крутитися. І як ти з собою говорила про це? Та ні, ну нормально. Ну, слухай, ну, погрустіла і все. Так? Да. Ну, ти починаєш просто думати, а хтось навіть і це не може, і тут навіть, ну, тут не заробити, нічого, ну, типу. А скільки можна заробити на прибирання? Ну, там платили на щось, типу, 6 євро чи, да, 6 євро година. Але тобі кажуть, за 3 години вправтесь, будь ласка. Угу. Ну, типу, так, от, та, та. Ми, ми більше не хочемо витражати. Угу. Оця стрижка, яку ти зараз мені робиш, скільки вона коштує? Тут, здається, 12 євро коштує. Оце я б заплатив би 12 євро, правильно? І ти би з них отримала uh, 40 скільки? 40 4,80. Рахуй 5 євро, так? Так. <реку> <реку> ну, слухай, знаєш, ну, це салонна така штука. Я коли відкривала салон, я розуміла, що я не хочу з усім цим <реку> стикатися. Ну, тобто, я не хочу відповідати за всі ці фарби, тобто, ну, мені подобалося, знаєш, кожен майстер прийшов, заплатив угу. собі за оренду кресла так. і відповідає за свого клієнта, за всі свої матеріали, все, я відповідаю тільки за світло, комфорт, Ну, за такі речі, тобто... А тут в такому плані ти не можеш працювати? Тут, тут немає такого. Ти не можеш платити за крісло, наприклад, да. там, 200 євро ну, в місяць? Це мої задумки, думки на моїй боді. Ага. <ріх> ну, тобто у я... тебе є ідея, що, відкрити тут свісело? Так, да, я хочу студію відкрити. 500 євро для такої квартири – це нормальна ціна? Це адекватно чи це неадекватно, як ти думаєш? Ну, напевно, нормальна, але Хочется дорого. Миш. От ви дивилися відео, мої відео, в тому числі, так. до переїзду сюди, до війни. Зараз ти переїхала, ну, зрозуміло, що угу. ти не можеш насолодитися, і ну, ти так. не сприймаєш це так. так, як ти думала, ти будеш сприймати. Але в цілому є якісь моменти, які можна виділити, що точно не так. Типу, ми, ми знімали відео, от я, он, Женька, знімали відео 5 років, і от, ну, ну постійно не говорять оце. А воно, от ти приїжджаєш і прямо от, Ну, мабуть, всю інформацію, яку я про фігєру да, там намагався знайти, все сходиться, але немає інформації, що транспорту немає. Але, знову ж таки, в тебе зараз нова інформація про фігєру. Нова да, стаття. І це наче от я кажу. Все підходить? Все, все. Що, підходить. Вообще, все ну, тупо все. А про Португалію є таке що? Бо мені кажуть часто, от ви показуєте тільки з найкращої сторони. А насправді там раз-два-три-чотири, там всяке таке різне. Можна оцінити з... життя в Португалії по відео на каналі? Слухай, це так важко, бо люди всі різні, реально різні. І якщо мені... От мені вдома не холодно, а моїй мамі холодно. Та, Або, та. наприклад, мені влітку питають там дівчата, котрі хотіли хоча б на літо вивести дітей, да? типу, а як океан? Він теплий. Я купаюся, ну типа я купаюся, мені круто, ну, але він не тепле. а хтось не може зайти навіть ноги, так. помочити, розумієш? І потім, наприклад, яка погода? Я зрозуміла, що я взагалі не можу відповідати на це питання. Сьогодні ми пишемо ось відео, воно ну, то да, сонце, то да. і Португалія загалом я була лише оце, тут, і все. Тобто інші міста, ну якби так, знаєш, потрошку. І взагалом життя важко, мені здається, сказати. Ну і тим паче, що, наприклад, якщо люди котрі. Іммігрують, да, е, і в них є якийсь план, то я думаю, що вони чітко по цьому плану якось рухаються. Якщо приїхати просто, я приїжджаю, я зараз почну тут в Європі працювати, а тут все, все інакше, ну тут все інакше. Ну, як план сформувати? Так, да, і тобто якщо ти без плану, без якихось взагалі зацепачів, думок, ну буде важко і все буде погано, от все буде погано, знаєш? Ну, це ж знов такі, як люди бачать. Ми вже, скільки, та? Тут 10 місяців, 11 пішов. І дуже багато українців кажуть, що ти була там, їла там, там. Кажу, ні, бакаляв, не їла. Ні. Ну, тобто я не їла нічого такого. Так. Ну, я не знаю, мені навіть це, я не знаю чому, але взагалі все не цікаво зараз. Ну, зараз просто такий стан і такий Стан час. і, знаєш, типу... Ми планували сюди з чоловіком і побачити вперше в житті океан, хотілося теж разом. Я коли вперше побачила, така дивлюся Круто. Я думаю, а які б я емоції відчувала, якби це були інші обставини. Тому, знаєш, типу, там є, мені кажуть, а давай я тебе відвезу туди, там так гарно, ні, не хочу. А давай туди, ні, не хочу. Ну, я не хочу все це бачити. Ну, типу. Без чоловіка. Ну, і знаєш, типу, ну, що я побачу, яке я, ну, які я можу, можу щастя і спитати. Я можу тільки сказати, ну так, красиво. Ну, якось так. Ну, були, ми поїхали на мамин день народження, моя сестра приїжджала, ми поїхали в Аверу. Погуляли так, красиво, все, круто. Ну, ну все... ясно, що ти зараз все сприймаєш через да, призму тих подій. Це, ну, да. Ясно, що як війна, чоловік не з тобою, ну, ти не можеш насолоджувати дитям. Да, да. Ну, і знаєш, теж дуже багато різних е, моментів. Ну, прикинь, там, малого він вже не бачить з 24-го е, числа. І, знаєш, такі, ми щось сидимо, їмо, і малий такий каже, ой, в мене тіпа, зуб болить, я такий, о боже, ні, тільки не з медициною, я не хочу, ну, тіпа, знаєш, погана англійська, ніякої португальської, це вгала, ну, тіпа, як я буду туди, ну, короче. Потім дивлюся, в нього він шатається, і я поч... перша реакція, я починаю плакати. І він, він такі бере такі з ручками, такі, мама, чого ти плачеш? Я кажу: ну блін, ну перший зуб, це теж мав бачити, тато. Ну, знаєш, от, і от всі, от ти от на якісь такі, наче мілеч, але дивишся взагалі все по іншому. Перший клас, кінець, садочка, Короче, зробила на день народження сину піняту. Там побачили португальці, їм сподобалось, замовили. І типу я вирішила декілька штучок зробити. Але все ніяк не наважуся в чатік школи, садочків, типа накидати. Що замовляєте? Коротше, скромніше. Тобто, це така штука, куди середину да, кладеш цукерки, цукерки, так? Так, цукерки, подарунки там є. Потім ще... розбиваєш це все. Так, так. Ну це все дуже круто виглядає на вечірці. Там да, один. Да. Але в мене є просто задумка. Я б ще робила такі дорослі піняти з дорослими і скільки тошку я така штука. А, ну 40 євро я поставила, це без цукерок, це а, ця сама пінята і палка, бо як його, я моніторила, типу, які тут ціни і, наприклад, ну, таких розмірів пінят нема. Тобто вони роблять, знаєш, типу, 20 сантиметрів і вони коштують там 20 євро, Окей. ось. Ну, ну ось це так. ти про, про те, що кручусь-верчусь. Да, да. <клес> ти типу, попрацювала якийсь час в салоні, чим відрізняється не знаю, технологія роботи з клієнтом, стрижки ну, ну, для чи, чи Для мене... клієнти. Клієнти всі консервативні і не дуже хочуть, я так зрозуміла, мінятися. Типу чоловіки чи жінки? Ну, жінки. Угу. Про жінок. Ще... Ну, тут дуже багата така аудиторія пенсіонерів. Багато ти маєш на увазі, ну, коротко, що... дозу... які можуть платити, так? Uh, ну, вот я тут працюю от зараз, да, и, ну, типа, чтобы пришли, пришли молодые люди, типа, ты таки на них дивишься, молодая кровь. <laughs> ну... а где они тоди это все делают? Ну, я не знаю, де вони це роблять, але Ну, не в цей салон, да? Ну, може, Приклад. в інші, так, okay. да, ходять. А, але тут, тіпа, така, саме в цьому салоні, тобто дуже багато похилого віку. Uh -huh. І ось бабусі, мене... дідусі да, різні. Да, там? Ну, бабусі, бабусі. І мене навіть, знаєш, тіпа, я попросила мене розраховувати зараз або в кінці дня, uh -huh. або наприкінці тижня. Ти не раз в місяць, так? Ну, так. Да, а мені власниця, ти ж мене не кинеш, ти ж... Я така, та ні, ну просто тіп, мені потрібні гроші, та, ну, та. Тіпа, я ж вдома не працюю, да, якби якісь копійки тро, треба. Я така, да нічого я вас там тіп, не кидану. Коротше, цініть тебе, так? Ну, не знаю, мені здається, да, мені здається, що подобається. На щось мені треба закрити просто очі і все. На що, наприклад? На те, що тут бабусі, а не Ну, так, знаєш, типу, мені подобається це як ритуал перевтілення. Так. А тут я просто підстригла, я не встигаю піти помити прилади всі. Це я типу, ще один прийшов. І ти знаєш, як я як, е, себе відчуваю, просто, як мене сосуд, який просто оце робить-робить-робить. Ага. Робить. Ну, і це мені не в кайф таке, якби, не знаю тому я хочу свою студію, де буде, знаєш, ну, я просто хочу зробити спектр таких послуг, де Буде все включено, знаєш, типу, ну, типу, буде, як звичайна, да, послуга стрижки, фарбування, але я хочу саме зробити з фото і з відео, бо і хочу салон саме в старому часті міста. В історичній бо, частині, так? Бо хочу робити, знаєш, якісь зйомки, типу, прогулянок, ну, короче, такого. Бачу, ось здає, продається… Будинок. А, а це весь цей будинок. 450 тисяч, можу вам розказати? – А, ти все це знаєш, так? – Ну, я бачила його в об'яві, так. – Оцей коштує 450 тисяч так. в центрі Фіґєрі. – Так. Тут дуже багато таких класних будівель. Якби ти а... на першому поверсі зробила тут свій Студі. салон, то це було б ідеально, так? Ну так, да, чого ні? На відео це буде незрозуміло, а, всі да, подумають, так. що це балкон, але ми піднялись на, на кришу. Гору, да. І в кожної квартири є ось така тераска, а, так? Ні, є, значить, в когось є типу приватна тераса ця, а в когось є парковка. А в когось а, є і те, і, і, і такий, да. ну, Це елітка вже, так? і такий, і ви тут повісили прапор України, так? Так. Бачиш прапор, як да. гарно. Зараз... і це і такий, і такий, і такий, і такий, і такий, і такий, і такий, і Так, і такий, і такий, білий такий, і такий, і такий, і такий, і такий, і такий, і такий, і Ну, спочатку я його на скотч приклеїла, і це було погано, бо воно не трималося. І бачиш, як його розтрипало просто вітром. Просто. Але це дуже круто, ви молодці. Він такий, як бойовий прям взагалі. Так. Супер. Якби в тебе був свій салон і ти працювала, ну, от, Чи е достатньо тобі 100 клієнтів в місяць для того, щоб жити? Е мені, ну тобто я ж планувала відкривати салон, і може вже два рази би його відкрила. Тут? Так. Якби мені... Відповідали, <смі> якби все це. А, типу ти шукала Я приміщення? Я шукала приміщення. Ну... Тобто, знаєш, в мене були такі напливи, все, я все зможу, треба діяти, треба робити. І от я в такі моменти починаю шукати, знаходжу, пишу. Тобі відповідають, так, так, ми вам не пишемо, ніхто не відповідає. І от так ну, от ти постіно. пишеш англійською, так? Я взагалі, в мене є, тут я познайомилася з португалечкою, вона ріелтор. Ага. І я навіть її інколи прошу, вона намагається спілкуватися, але ні. Знаєш, ти щось хочеш не знаю, купити, взяти, а наче продається, але ніхто не продає. Це реально… І це вибиває, так? Дуже. Та? Ну і знаєш, і потім ти такі на, такому, на таких емоціях, що все-все вийде, а потім такий ні, нічого не вийде. І тіпо, в такий момент просто попускай на якийсь час. На Місяць. І потім знову почему? А потім знову, да. чоловік каже, да, від... чоловік мені відкриває, відкриває, відкриває, відкриває. А я кажу, ну ти розумієш, зараз ці виплати допомагають знімати квартиру. Ми там типу, підпрацьовуємо і так якось ми живемо. А так виходить мені треба розуміти реально скільки мені треба заробити, щоб зняти квартиру, комуналку оплатити, за приміщення заплатити, за приміщення комуналки заплатити. Ну і ще, я не знаю, там всякі ну, реклами. Ти це все рахувала і... чи ні? Ну так, щоб глобально все це враховувати, ні. Але ну, я думаю, що 2,5. 2,5? Так, да, я думаю, що 2,5. Ну, якщо Напевне. по 12 євро стрижка, 12, по більше, 20, побільше, по 15, ну, та? ну, да, думаю, да. так? Ну так, думаю, так. Але так чи інакше, щоб умовно заробити 2,5-3 тисячі, в середньому, щоб стрижка була 15 євро, це треба 200 стрижок ну, зробити. Ну і фарбування, фарбування коштує Дорожче, більше. Та? Так. Ну, ну окей, тобто... 150 умовно. Ну да, рахую, да. 150 операцій зробити, правильно? Да. Це Якщо говорити про 20 робочих днів, то, то це там, не знаю, ну з голови це там 7-8 клієнтів в день. Це ну, реально? Ну реально. Слухай, ну це дуже круто. А як тобі взагалі оцей пляж, такий широчений? Ну Ну, ну як ти оцінюєш, ну круто він не ну він не зручний, що треба йти кілометр до е, він не зручний, але мені як мені здається, то там дуже небезпечно взагалі купатися. От в уціну взагалі, от в тій частині, Та. там дуже якось такі перепад, різкі, а хвилі вони завжди дуже великі і потужні. І саме купатися? От саме класне це буаркуш. Там є оці як. Природні волнорізи, да? uh -huh. із камнів. Uh -huh. І коли тут як атлів, yeah. то там взагалі знаєш такі басейни. Ну там дуже круто і з, дити з дитиною там класно, ну, дитячий пляж, це ж він там, там де річка, оце вже yeah. да? там, типу, такі як канальчики. Там ну а там дуже багато людей. No, ну, не нормально круто. в нормальному житті люди отут от не купаються купаються, да? купаються, купаються. Ну це знаєш, тіпо, влітку було туристи, які yeah. живуть ось там. І вони, типу, не доходять туди. Ну, та, та. І, тобто вони це реально кілометри йдуть. Ну я от, знаєш, звідси, згори, мені здається, дуже не вистачає, от, хоча б цієї частини зелені, щоб були знаєш, якісь дерева. Але ти, ти, ти знаєш, ті... що раніше пляж був, так, вода добивалася сюди. Так? так, я бачила ці фотографії, вони взагалі ну, до, до того маяка, там вже прям під маяком вже був океан. Ну, проблема в тому, що побудували о той волноріз. Для а, того, щоб і... кораблі заходили в, Маріню, а, і ну, потім... в порт. І потім геометрія якось океану змінилася і він відійшов. Ну, бо там на гала, кажуть, часто різні, це ж як затаплюють дуже я, сильно. Я дивився відео, там дядько ведучий був, він народився в 1920-х. Uh -huh. І він каже, я пам'ятаю, як ми з татом приїжджали сюди і хвилі били об тобто, ну. — Дивіться, так. океан уйшов на кілометр да, десь. Да. — І там теж фотографія є оце Буаркуш, там де велики ми брали. Так. І океан був прямо там недалеко. Ну, тобто... А школа малого от, ось там, от, за цією башнєю, крепості. А садочок був отам. Тобто от я сюди йшла. — Це близенько, так? Ну, — Але в садочок я ходила з дуже... — А, здалеку. ви там жили. Да, — Так, так.